а реально по всіх цілях, задачах, до стратегії ми тактичними кроками йшли. COVID 2020 року вніс свої корективи незначні, ну а 24 лютого довелося фактично повністю коригувати стратегію. Ми ще до цього часу над нею працюємо, тому що розуміємо, що зміниться вся об'єктивна реальність.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 Питання в неможливості, бо казначейство цього не фінансує. 10 лютого рашисти вгатили в черговик в об'єкт енергетичної інфраструктури, четвертий, здається.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 Плюс дуже важливо, аби це батьки вдома робили, аби навіть про Скурівську, де можна побачити обличчя в очі наших героїв. Мама з татом говорила і пояснювала дитині навіть там шести річного віку, да, е, хто це і, і за що загинув цей там 18-річний герой Ігор Драч, наприклад, загинув 18 років. Да, там і Діма Цвітуємо, 20 років. Є 22, Олександр Бурбуцький. Це реально діти, які народилися